من خطر اللسان قول بعضهم وحياة الله أو قاتلك الله فما حكم ذلك؟ وحياة الله يعني وأو قاتلك الله على حد تعبيره هذا كلام في تفصيل اللسان أخطاه كثيرة وأغلاطه كثيرة لكن وحياة الله ليس من أخطاء اللسان أنا قسم بالله يعني إذا وحياة الله أو علم الله أو وعزة الله أو قدرة الله فهذا من الايمان الشرعيه للحلف بالله وبصفاته حلف شرعي اما قتلك الله ولعلك الله واخزاك الله هذا ممكن هذه من افات اللسان لا والله فذكر الله والحلف باسمائه هذا ليس من افات اللسان بل هذا من فضائل اللسان وانفصاله الطيب ان يذكر الله وان يثني عليه وان يذكره سبحانه وهكذا الحلف به ان الحاجه للحلف الحلف به سبحانه لكن من افات اللسان الحلف بغير الله هذا من افات كان يقول والنبي والكعبه والامانه كرف فلان حياه فلان وحياتك هذا هو المنكر هذا من افات اللسان من غير بغير الله كائنا من كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او لاصله من افضل اخر فلا يحلف الا بالله او لاصله ويقول صلى الله عليه وسلم الله على من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك شك من الراوي فقد كفر او اشرك هذا يدل على ان الحلف بغير الله من جمله انواع الكفر نسال الله العافيه. فالواجب الحذر من ذلك والا تحلف الا رب سبحانه وتعالى. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من بالامانه فليس منا. قال لا تحلفوا بابائهم ولا بامهاتهم ولا بالانداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. نعم. نعم. حياة مثل والحي تقول الحي